I يا صبح رويج طولت ليلك خليت قلبي نار بلك بتجي أختك تغني رتون و مات بلك بتجي اختك تغني لك بلك to the وشد القرب نجوى حبه دفني الوجد واطناني I'm gonna you Thank you. If mm you're -hmm.